בסרטון קודם דיברנו על צבע עיניים כחול, לכן כדאי שנמשיך בדוגמה הזאת. נניח שאנחנו חיים על כוכב אחר, או שאנחנו סוג של בעל חיים עם שני צבעי עיניים אפשריים. אז לצורך הדוגמה שלנו כאן, נניח שהאחד הוא צבע כחול, והגנוטיפו העלל של צבע כחול הוא בי האפשרות היחידה הנוספת היא עיניים חומות. נרשום את זה כאן, והגנוטיפו העלל של עיניים חומות יסומן בבי גדולה. נבחר בכמה הנחות פשוטות נוספות. רשית נניח שהביטוי של הגן הזה هو מאוד פשוט. הצבע החום הוא דומיננטי ביחס לכחול. כך שכאשר יש העלל אחד מכל צבע, אנחנו נראה עיניים חומות, ועיניים כחולות יתקבלו רק כאשר שני ההורים יתרימו לצאצה את העלל ההנחה השנייה שנבחר היא שאוכלוסיית הכוכב הזה היא בעלת מאגר גנים יציב ביחס לגנים לצבע העיניים. למה אנחנו מתכוונים בזות אין בחירה או ברירה טבעית אה, ביחס לתכונה הזאת. אין בחירה או ברירה טבעית. למשל, אין שום יתרון ליכולת הולדה או למספר ילדים שיתחנו להורא, בין יש לו עיניים כחולות או חומות. עוד הנחה. אנחנו נוספת שנעבוד איתה תהיה שגם כן אין הבדל בשכיחות אמוטציות בין צבעי העיניים. לכן, מכל סיבה שהיא, חורמוזום הנושא עלה לעיניים כחולות אינו יכול באקראי להשתנות לאלל לצבע חום או לכל צבע אחר. אנחנו גם מניחים שיש אוכלוסייה גדולת מימדים. הסיבה לכל האנחות האלה היא שאנחנו רוצים לדון במאגר גנטי יציב, או לפחות יציב יחסית לגן שבו אנחנו דנים כעת. אנחנו רוצים גן יציב יחסית לגן לצבע העיניים. אנחנו רוצים שכיחות יציבה של העללים. כדי להסביר את המונח שכיחות יציבה, המונח הזה שהשתמשנו בו עכשיו, נתמקד לצורך הדוגמה, נתמקד באוכלוסייה קטנה, שכוללת רק שני אנשים בלבד. אז אחד משני האנשים שלנו הוא בעל הגנוטיפ ביגדולה ביגטנה. נרשום ביגדולה ביגדולה. בי קטנה. בי קטנה... והאחר הוא בעל עיניים כחולות. כלומר, יש לו גנוטיפ בי קטנה, בי קטנה, הוא הומו-זיגות רצסיבי. נניח שזו כל האוכלוסייה הקיימת. כמובן קטנה, לדרישות של מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל אנחנו נסביר בעזרתה מה היא שכיחות של הללים. באוכלוסייה הזאת, מה היא שכיחות העליל לעיניים כחולות, בי קטן? האוכלוסייה כאן ארבעה בדיוק, נכון? אז ישנם רק שני פרטים, אבל הם בעלי שני אללים כל אחד. כלומר, העלל בי קטן מהווה 75%. לכן שכיחות העלל לעיניים כחולות היא 75%. נכון? הנה, 1, 2, 3, 4 אללים. כאשר שלושה מהם הם בעללים לעיניים כחולות, שכיחות העלל לעיניים חומות היא לכן 25%. זה שונה מהותית מהביטוי האמיתי של צבע העיניים. אם השאלה תהיה מהי שכיחות צבע העיניים חום לעומת כחול אדכוד יבנו על שחיחות האללים. נכון? كان זה ישחיחות האללים. אבל אם נשאל, נשאל מה ישחיחות זה פנוטיפ? אם השאלה היא מה ישחיחות צבע אינAIM? מה ישחיחות צבע אינAIM? חומ, לומז כהול, שאנחנו רואים באוקלוסיה. שאלה אחרת. ובענין רק לאחדי שNING חולות באוקלוסיה שלנו זה אומרת, זה של 50 אחוז קולות ו-50 אחוז חומות. ההבדל ביניהם צריך להיות מאוד uh, ברור לכם. על שכיחות, זה יכול לבלבל. שכיחות של הללים היא בפירוש שכיחות של הגנים. לא יהיה אפשרי לבדוק את הגנוטיפ, את החרומוזומם של כל אחד באוכלוסייה, ולספור כמה מהם הם בעלי העלל הכחול וכמה בעלי החום. אז זה היה אפשרי לקבל מספר. זה שונה לחלוטין מהשכיחות של הפנוטיפ. עד כאן הכל היה רק הרקע. אם שלנו נכונות, שלנו אינה מתפתחת, אז השכיחות של העללים תישאר פחות או יותר קבועה. אבל במציאות יש אוכלוסיות הרבה יותר גדולות, כי באוכלוסיות קטנות רק בגלל גורמים מקראיים הם יכולות uh, להשתנות. לכן בואו נניח ששכיחות העלל כאן היא קבועה. עכשיו אנחנו מגיעים למשוואה של הרדי ויינברג, The Hardy Weinberg Principle, באנגלית. הרדי ויינברג. המשוואה היא הסימה כאשר יש מצב שבו אין שינוי בשכיחויות תהללים. הסיבה לכל אותן ההנחות שהסכמנו עליהן קודם, יש שכאשר אנחנו מניחים אותן, אנחנו יכולים להתחיל להסיק אה, כמה דברים על מה שאנחנו רואים, כמו מה צריך להיות הגנוטיפ האוכלוסייה, ומה שכיחות הפנוטיפים השונים וכולה. למשל, אם P היא השכיחות של עיניים כחולות, בואו נניח שיש שכיחות של אה, עיניים כחולות, P, נסמן, והאות Q יהיה שכיחות של עיניים חומות. מהי יהיה הסכום של P ועוד Q? כמה זה יהיה? כמה זה P ועוד Q? ובכן לכולם יש או עיניים כחולות או חומות. היות אם מדובר בשכיחות של העלל, העלל B קטן, שהוא העלל לצבע העיניים כחול, בואו נעביר uh, היטב שמדובר כאן בעלל. נכון? זה לא תמיד מה שאנחנו רואים. זו השכיחות הגנטית. לא היינו יכולים לספור את החרומוזומים ולראות מהו אחוז של אללים לעיניים כחולות ומהו אחוז של בי גדולה לעיניים חומות. כל חרומוזום חייב שיהיה לו או את זה או את זה. לכן הסכום חייב להיות 100% או 1. למשל, אם 30% מעללים הם כחול, אז מתבקש ש-70% יהיו חום. נכון? נכון. זאת מפני שכפי שנאמר בתחילת הסרטון, אנחנו נמצאים בעולם דמיוני שבו יש רק עיניים כחולות או חומות. אבל נניח שלא אכפת לנו מעללים, אכפת לנו רק מהגנוטיפים. טוב, במקרה כזה אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. אנחנו יכולים להעלות את שני צדדי המשוואה בריבוע. בואו נראה מה זה נותן לנו. אם אנחנו מעלים את שני הצדדים בריבוע, מה מקבלים? יהיה לנו... P בריבוע ועוד שני PQ ועוד Q בריבוע שווה אחת. זו המשוואה. אז מה זה אומר לנו? ש-P בריבוע הוא ההסתברות שנקבל שני הללים של B קטן שהתבטאו בעיניים כחולות. אם כן, מהי ההסתברות לצייצא עם עיניים כחולות? עיניים כחולות כגנוטיפ. צריך לשם כך לקבל הלל B קטן אחד. וההסתברות לכך היא P, לקבל גם את העלל B קטן מההורה השני, וגם ההסתברות לכך היא P כמובן. לכן ההסתברות היא P בריבוע. אז מה Q בריבוע? זה מגדיר את ההסתברות לקבל פעמיים B גדולה, כלומר עיניים בחומות. לקבל B מכל הורה היא Q, אז זה יוצא לנו Q בריבוע, P Q? זה למעשה הסיכוי שהנבדק הזה הוא היבריד, זה הגנוטיפ של ההטרוזיגות. ולמה זה כפול 2? תוכלו לנחש. זה כי ישנן שתי אפשרויות להיווצרות הטרוזיגות. ייתכן שהוא יהיה כזה, הוא יקבל עלל בי קטן מהורי אחד ועלל בי גדול מהורי השני, או להפך, הוא יקבל עלל בי גדול אחד ועלל בי קטן השני. עכשיו, היות ואין האלה, لכן אנחנו יכולים לקבלו רק להניח שהסבירות לקבל על כל קול ש Mikol אחד מהם שווה לשחיחות של האללה זה באוקלוסיה. ויש שתי דרכים להחשבותה. הסבירות لكل דרך כזא ישחיחות של ההרקב הזה, ה-peak a full Q, ו-גם של ההרקב הזה, ה-Q a full P. זה זוהה דבר. אז נחבר ביחד, נקבל שני P Q, וזהו השחיחות שלה ה- hybrid אז זה היה מאוד מופשט עד כה. אבל עכשיו, בואו נראה אם אפשר להלביש את זה על בעיה מהעולם האמיתי. נניח שאנחנו באים אל אוכלוסייה כלשהי. נניח שיש בה אנשים. אז אנחנו רואים שתשעה אחוז מהם הם בעלי עיניים כחולות. זה הפנוטיפ שלהם, עיניים כחולות. נרשום את 9% יש להם עיניים כחולות. ושימו לב שבפנוטיפ הזה התחלנו בראשית הסרטון. התחלנו בפנוטיפ, אבל אנחנו יודעים שעיניים כחולות הן רצסיביות. כלומר, ברור שיש להם שני עותקים של הלל בי קטן, נכון? אם כן, זו היא של שני הללים רצסיביים היא 9%. במשוואה נראה שזו היא של פי בריבוע. לכן, P בריבוע שווה 9%. אחוז. איך מחשבים את זה? פשוט, P היא הסבירות לקבל עלל לעיניים כחולות, אז של עלל לכחול באוכלוסייה, כדי לקבל שני עלל, אם כאלה צריך להכפיל את P בעצמו. אם כן, מה היא שכיחות העלל באוכלוסייה? זה יהיה השורש של P, שורש של 0.09, כלומר 0.3. לא את כל העללים באוכלוסייה, היינו מוצאים של 30% מהם יש את העלל בי אבל אחוז הרבה יותר נמוך מזה באוכלוסייה הם בעלי עיניים כחולות, רק לתשעה אחוז יש עיניים כחולות, וזה בגלל שלצבע העיניים כחול יש צורך בשני העללים, שצריך פעמיים העלל בי אז יש סיכוי של 30% לקבל אותו מאמא, ו30% לקבל אותו מאבא. אם כן, מה הסיכוי לקבל של עיניים חומות? טוב, אנחנו כבר יודעים, שהשכיחות של עיניים כחולות יחד עם של עיניים חומות היא 100%. לכן השכיחות של עיניים חומות היא 70%. כי אם כחולי עיניים הם 30%, זה יתר הם חומי עיניים והם 70%. אנחנו יכולים לעשות מספר חישובים. מהו אחוז באוכלוסייה שהם חומי עיניים? אחוז האפנוטיפ של חומי עיניים, אפילו לא צריך להביט בנוסחה. אנחנו יודעים ש9% הם כחולי עיניים, אז היתר לכן מן הסתם הם חומי עיניים. כלומר, 91% מהאוכלוסייה שלנו, בדוגמה הנתונה, הם חומי עיניים. יש 9% כחולי עיניים ו91% חומי עיניים. איזה אחוז באוכלוסייה יהיו חומי? הומוזיגוטים לעיניים חומות. הם צריכים לקבל את העלל בי גדול משני ההורים. טוב, אנחנו יודעים את השכיחות של העלל בי גדול, היא 70 אחוז. נכון? אז מה האחוז ההומוזיגוטים הדומיננטיים? הומוזיגוטים דומיננטיים. ובכן השכיחות תהיה Q בריבוע. הם יקבלו את העלל מכול גדול מכל אחד מההורים, 70 אחוז, או 0.7 בריבוע. 0.7 בריבוע, שזה יוצא לנו 0.49, או 49 אחוז. 49 אחוז. התחלנו מההנחה שיש 9 אחוז כחולי עיניים, ולכן 91 אחוז צריכים להיות חומי עיניים. מתוך ה-91 אחוז של חומי העיניים באוכלוסייה, מצאנו ש-49 אחוז, שהם לא 49 אחוז מתוך ה-91 אלא 49 אחוז מתוך uh, כלל האוכלוסייה הם הומוזיגוטים דומיננטים. אם כן, מהו אחוז ההיברידים? גם להיברידים יש עניים חומות, אבל הם אינם הומוזיגוטים דומיננטים. נכון? אז איך נמצא זה? ובכן השארית היא תהיה 42%. אחוז. ההיברידים מהווים 42%. אחוז. פשוט חיסרנו. עכשיו נחזור לנוסחת הרדי וויינברג. נראה כי פיו עוד קיו שווה 100%. אחוז. נוכל לציין זאת גם כ-1. נכון? עכשיו כבר חישבנו שפי שווה 30%. אחוז. זו השכיחות של העלל צבע עיניים כחול. זו שכיחות העלל ולא מה שאנחנו רואים באוכלוסייה. אנחנו כל הזמן מנסים להבדיל بين זה. שכיחות תחומי העיניים هي 70 אחוז, זה כולל הומוזיגוטים והיברידים. לפי הנוסחה, הסכום הכולל הוא 1 או 100 אחוז. אז עכשיו נבדוק. יש לנו אה, אחוז כחולי העיניים שהוא 9 יש להם שני העלילים בי אחוז חומי עיניים ההומוזיגוטיים דומיננטיים הוא 49%, ומה שנשאר הוא אחוז של ההיברידים, שזה שני פיק-Q. הנה השארית הזאת. עכשיו בחשבון פשוט, 50, eh, 49 שבוע 9 זה 58, לכן 100 מינוס 58 זה 42, ההיברידים הם 42%. בחישוב הפנוטיפים יהיו 9% חולי עיניים, וכל השאר חומי עיניים. נכון? יהיו לנו 91 אחוז חומי עיניים. נקווה שתמצאו את זה מועיל. ראינו שמאנחות פשוטות, זה כמעט טיפשי, זה כמעט עיקרון נפרד להסיק uh, מסקנה מרעיון בסיסי. אבל אפשר גם להסיק תוצאות מרתקות לגבי אוכלוסיות, כי אנחנו יכולים... להתבונן על שכיחות של uh, מחלה מסוימת שקורית רק כאשר החולה הוא הומוזיגות רצסיבי. ואז אפשר לשאול כמה הוא האחוז באוכלוסייה שעלולים לחלות, ואז לעשות את אותו חישוב שעשינו בסרטון הזה. תוכלו לחשב את האחוז של שכיחות העלה למחלה באוכלוסייה, ואלה יהיו של המחלה, אבל הם לא יהיו חולים. אלה יהיו ההיברידים ההתרוזיגות עם הבריאים. למעשה למדתם כאן בעל חשיבות רבה.